Hei, jeg heter Magnus Nord og har vært lærer på Høgskolen i Østfold i 25 år med dysleksi. Fremdeles føler jeg skam og synes det er flaut å skrive feil i arbeidssammenheng fordi jeg jobber på en lærerskole. I denne videoen skal jeg vise deg noe av triksene mine for å komme igjennom hverdagen for å få minst mulig skrivefeil i det jeg publiserer ut til mine studenter. Den første strategien jeg har på korte ord, sånn som du ser i overskriften här. det er å kopiere teksten, og så går jag in i Google nettleser i søkeruta som enten er här eller på toppen, og så limer jag in teksten, og så trykker jeg Enter. Og det du vil se övers på siden her nå, det er at de ordene som er feto i kursiv, de mener den på en annen måte. Så hvis jeg trykker här på dette valget, så kommer den riktige stavemåten opp i søkefeltet, og da tar jeg rett og slett med meg og kopierer med Ctrl-C, så går jeg tilbake i nettleseren min, og så tar jeg Ctrl-V, og så limer jeg inn det riktige skrevede ordet. Dette kan jeg også gjøre, tenkte jeg først, med lengre setninger, men dessverre ikke. For når jeg skriver inn lange setninger, så blir det for langt at Google skjønner hva vi er ute etter. Da er strategin min till att gå over till Word. Och så limmer jag in texten i Word som jag har producerat i nettlesaren. Kan det gå till att jag starter måste skrive det rätt i Word också. Och og här kommer ju då dyslexi olistat till sin rätt. Här kan jag för exempel gå in och högerklicka på de orden och det blir enklare för mig att se när jag ser ordförslaget här i stavkontrollen i Word på att rette opp de stavefeilene jeg har. Blå streker er jo grammatikalske feilskrevende setninger, så kan jeg også høyreklikke på og velge. Det skal selvfølgelig være én nettleser i stedet for ett nettleser. Det siste grepet jeg ofte gjør på tekster, det er at jeg går på skillekortet C igjennom, og så trykker jeg på les høyt. Når jeg trykker på les høyt. Stadig mer av elvenes tekstproduksjon skjer i en nettleser. Det da begynner jeg å lese opp teksten for mig. og det jeg hørte nå, det er at jeg er stadig mer av elvenes. Her har jeg skrevet ett ord som allerede finns i ordlista, og da er den øvditive støtten med på å mig meg å finne feilene mine. Fordi at jeg så ikke den feilen i den skrevne teksten, men når jeg hørte den lest opp øvditive, ja, da så jeg at dette var riktig. Da er stavekontrollen i Word fornøyd, så da merker jeg hele teksten igjen. Jeg tar Ctrl-C, går tilbake i nettleser der jeg holder på å produsere en tekst, sletter alt den gamle teksten og tar Ctrl-V og limer inn den gamle teksten, og trykker lagre og stoler nå på at denne teksten ikke nødvendigvis er perfekt, men er i hvert fall mye bedre. Nå er jeg også heldig at jeg har gode kollegaer på Høgskolen Østfold som vet om min headicap, og det var en bøgg for mig til å begynne med å spørre de om hjelp til å gå gjennom teksten min når jeg hadde produsert den, men etter hvert så har den flauheten gått litt rannet ned, den er ikke helt borte, men nå føler jeg at jeg har støtte i folk rundt meg som kan hjelpe meg med å skrive riktig, i fall på et nivå slik at jeg kan fungere som lærer. Og så har vi selvfølgelig ordlister som sjekker skrift også i nettleserne, men det skal vi se på egne filmer under spesifikk knyttet til forskjellige nettlesere.